الحمد للہ ربلاۃ السّلام علیہ فراغ اللہ الرحیم کے متعلق ہمارا بیان چل رہا تھا سب سے پہلے ہم نے اللہ کے متعلق عقائد سیکھے اس کے بعد اب علیہ وصلاۃ والسم کے متعلق عقائد کا سلسلہ جاری ہے جو اللہ کے متعلق عقائد جاننا چاہیے ان کا لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گا اب ہم جو ابیہ کرام علیہ کے متعلق وہ سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں ان عقائد میں سے ایک عقیدہ یہ ہے کہ تمام امبیائی کرام علیہصلاۃ السلام اعلیٰ خاندان سے تھے اور ان کے جسم بھی پاکیزہ آتے ہیں اور یہ جو حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ ان کو ایسا مرض لگ گیا تھا کہ ان کے جسم میں معاذ اللہ کیڑے پڑ گئے تھے یہ علمائے کرام نے اس کا سختی سے رد فرمایا ہے اور فرمایا ہے کہ ایسی کوئی روایت موجود نہیں ہے کیونکہ امبرام علیہ وصرۃسلام ایسے تمام امراض اور ایسے تمام بیماریوں سے پاک اور منظر ہوتے ہیں کہ جن سے لوگ کھن کھائیں اور نفرت کریں فرمایا کہ اتنا ضرور ہے کہ وہ سخت بیمار ہوئے تھے اور انہوں نے صبر کیا تھا لیکن ان کو ایسا مرض نہیں تھا کہ ان سے لوگ گن کھائیں اسی طرح امبیک رام علیہ صلاۃ اسلام کی گفتگو بھی ایسی باتوں سے پاک ہوتی ہے جن سے لوگ گھن کھائیں بلکہ ان کی گفتگو ایسی ہوتی ہے کہ جو صحیح عقل رکھنے والا ہوتا ہے اور جو ہدایت کا طالب ہوتا ہے وہ ان کی گفتگو سن کر ان کی طرف مائل ہوتا ہے اور امبیک رام علیہ اللہ تمام اخلاق فاضلہ سے آراستہ ہوتے ہیں اور اللہ پاک ان کو ایسی عقل ہے کہ بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا دانشور بھی ان کی عقل کو نہیں پہنچ سکتا جیسے کہ قرآن پاک ہی کا واقعہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلۃ والسلام اور نمرود کا مناظرہ ہوا, مباحثہ ہوا اور نمرود نے کہا کہ تمہارا رب کون ہے تو حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ السلام نے فرمایا کہ ربی اللہ جی می, میرا رب وہ ہے جو زندہ بھی کرتا ہے اور مارتا بھی ہے اس نے کہا کہ یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں اس نے دو ایسے قیدیوں کو بلایا کہ جن میں سے ایک کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اور دوسرے کے لیے رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا اور اس نے جس کے لیے رہائی کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو سزائے موت دے دی اور جس کے لیے سزائے موت کا فیصلہ ہو چکا تھا اس کو رہا کر دیا اور کہنے لگا کہ یہ دیکھو جو مرنے والا تھا میں نے اس کو زندہ کر دیا اور جو زندہ رہنے والا تھا میں نے اس کو مار دیا تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے تو حضرت ابراہیم صلاحت والسلام چاہتے تو اس کا بھی جواب دے سکتے تھے اگر کوئی عام انسان ہوتا تو وہ ہنس دیتا اور اس کا جواب دیتا لیکن حضرت ابراہیم علیہ صلاح وسلام سمجھ گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ صلاحۃ السلام کے جان گئے تھے کہ ایسی دلیل بیان کی جائے گی جس کا وہ بالکل بھی جواب نہ دے سکے انہوں نے فرمایا کہ میرا رب وہ ہے جو مشرق سے سورت الوع کرتا ہے اور مغرب میں غروب کرتا ہے اگر تو رب ہے اور خدائی کا دعویٰ کرتا ہے تو تو مغرب سے سورت الوع کر کے دکھا بل روی کفر قرآنِ پاک نے فرمایا کہ وہ ہکا بکا ہو کے رہ گیا اور اس کو کہ بڑے سے بڑا فلسفی اور بڑے سے بڑا دانی پر بھی ان کی عقل کو نہیں پہنچ سکتے